Алла прийшла оформити субсидію на неопалювальний період, отримавши у спадок квартиру, в яку й переїхала. «Це однокімнатна квартира моєї мами, і треба ж за неї платити, от, і, а я б на, на інвалідності, і виходить, що без роботи». Каже, на консультації дізналася, що треба донести певні документи. «Треба зібрати справки, от, код.